Nu, to Mândras să Să mori, să mori pe mătrân, Să mori, să mori pe mătrân, Dar să mori mor, cu mâna-n sân, să mori cu mâna-n sân, Cu se-șoară, Să mă se -tioară. Să-i și să și pe tine, Ne să-i să, vă, să fiu și If you say that's me, love